Hälso- och sjukvård för alla I år har vi bland annat drivit frågorna att hjälpmedel ska vara kostnadsfria att vården ska vara personcentrerad att övergången från barn till vuxensjukvården ska fungera att digitala tjänster i vården ska vara tillgängliga samt att alternativ till digitala tjänster i vården ska finnas.